Nå, Siggy, mm -hmm. sidder vi her i uh, Vilford-loungen uh, på et tomt Brønby-stadion. For lidt mere end en måned siden, der var der ikke så tomt her. Mm -hmm. <laughs> Hvordan husker du tilbage på, uh, på den Nå. kamp mod og den fest, de havde bagefter? Nå, det var det var helt klart uh, veldig stort. Det er, um, det er det vildeste, jeg har været med på. Jeg har aldrig været uh, mesterskab før. Så og helt klart at være med på vinde det for Brømmen i dag, 1-16 år det gav ju en kæmpe forløsning så det var utrolig stort et på. kunne du godt mærke altså, hvor, hvor det reelt var stort det realistisk var det først op for dig sådan et par dage senere nej men det var jo lidt de, de dagene inden efter at vi vandt i Aarhus så det byggede sig lidt op men så er det jo lidt sådan, at det går jo ikke helt op for dig selv om man er med på det og der er en kæmpe fest og altså. så tager det lidt tid før det i og klinen og der det er jo ja kæmpe stort hvordan husker du sådan tilbage på sæsonen og hvilke højdepunkter kan du slå ned på det fordi der er jo flere altså sæsonen starter jo med blandt andet en kamp ind i parken hvor du og Camille Wilczek i løb med med nogle af overskrifterne. hvad vil du sådan slå ned på ja nej som personligt så var det jo starten af sæsonen som er de fleste højdepunktene for mig da. vi vinder 3-2 her mod Norgeland på overtid og i parken selvfølgelig vi får fire på strive og jeg er jo en ganske stor del af det og det personligt var det som var ja jeg følte selv var mest involveret i så det er en lidt mærkelig sån sæson for mig personligt at spille jo fast det første halvår og så ude Næsten alle kampe det andre hold. så ja, det svingte lidt op af mig. hvordan håndterer man det, når man også skal være, jeg tænker du gerne vil spille, men også være en god holdkammerat og hjælpe dine holdkammerater bedst muligt mod det her mesterskab, som I jo var udfordret til? Ja, det er jo meget specielt, fordi altså, man har satt ud af hold før, som jeg blev i Belgien. Også. Og der er det jo lidt anderledes, der ønsker man jo, at ikke skal spille så godt og at de på din position ikke ska spille så godt. Men nu var vi så stor del af det, og vi spillede så godt, som man, man ønsker selvfølgelig, at alle skal spille godt, og holdet skal også spille godt. Og det var en speciel situation, jeg var for i, fordi jeg føler, at sådan har ikke været i før. Og ja, det, det var en anden oplevelse. Hvordan klarer man sig det der med, at, som du siger, så, så, så sidder du ude en del kamp og så lige pludselig kommer de her karantæner, og så skal du ind og spille den kamp mod AGF, hvor vi jo sådan set kan spille i pole position til Og til Kan du huske dagene op til den kamp, hvordan det var for dig? Ja, eller det var for mig, var det ikke så specielt for det. Man havde jo hadde et par kamper i løbet af foråret der, og, og så havde man et par træningskamper, så jeg følte, at jeg var helt klart i gang og var klar og alt sånt for, for det um, så blev jo for kampen meget specielt med at hvis vi vinder så sitter vi i en kæmpe god position uh, men det prøver man jo at lægge så meget som muligt væk og kunne tænke på arbejdsopgaverne og gøre det det bedst mulige hvordan huskede du så tilbage på den der kamp <laughs> <laughs> uh, det var jo sinsemålet kamp uh, hvad skal man sige vi havde det utgangspunkt, og så følte vi, at, at jo, vi startede så godt, og så følte vi at alt går imod os, hele verden er imod os, med at først får vi en straffe imod os, som vi redder, og så får vi et kort og straffe i samme situation mot os. Så det var jo... Um, det var... Akkurat der og da, så tänkte man at herregud, så i verden er, men... Um, vi var ganske rolige, og vi tog det ud fra situationen, hvor vi var i pausen der og vidste at vi ville få nogle muligheder og nu har vi ingenting at tappe. Det er her vi går fra og det gjorde vi kæmpe godt i andre halvleje. Altså, kan du huske følelsen bagefter os kampen, det de, de, de går op for at okay, nu, nu, nu, nu ligger nu det nu til os? Ja. Man husker at man skal holde lidt igen, for i stadig en kamp tilbage, men det var jo kæmpe eufori at vi klart å vinne der, når så mye imot, uh, gik imod os. Og da fikk man fik en så deilig følelse, hadde det hele bussturen hjem, og så kom man hjem klokken to om natten, hvor det er helt fyldt udenfor heroppe, og ja, det var helt sygt. Jeg har aldrig varit med på den <laughs> Har vi nu, nu slutter du sæsonen sådan lidt, op og ned. I forhold til de to år, du har været i Brøndby nu, har vi set det bedste fra, fra Sigurd Råsted nu? Jeg, jeg er lidt sådan, jeg føler ikke, at jeg har fået udpotentialet midt i det hele at når jeg har været der i klubben, og det føler jeg er lidt ærgelig, at øh, når jeg sitter der og føler selv, at jeg ikke har klart at få ud det. Jeg, jeg selv kender mig selv som spiller, så det, Ja, jeg håber jo, at det er klart at få ud den som kommer op. Ja. Vi, vi skal tale om, om den kommende sæson lidt senere. Jeg vil, jeg vil faktisk gerne starte med lige at spole tiden tilbage, fordi hvor startede det? Altså, hvor blev sådan din, den der drøm om at stå og løfte en pokal? Altså, hvornår blev den født, og hvor, hvor startede du ligesom med fodboldkarrieren hen? Nej, jeg startede stille roligt som en rang eh, i Oslo, som eh, som lige tog at spille havde med sig fodbold overalt, uh, spillede på um, et lille hall i Oslo, uh, som blev en sån samarbejdsklub med to andre klubber, en allianse, um, uh, hvor vi altså, der er tre små klubber, som er sammen, uh, så, de tre klubbenes sammen blev en god klubb, men det var ikke like stort som som og Shade og et andre par andre store klubber i, i Oslo. Men vi gjorde det godt, og jeg følte også at det var en af de beste på holdet, så det var alltid en drøm om at man kunne blive fodboldspiller. Samtidig som man visste at det altid mange gode på de store klubbenne, så det var en lang vej at gå, og man hørte hvor vanskeligt det var at blive fodboldspiller og så. Mm. Uh, men så um, i i så har man at man blir, kommer til junior aldrig når man er fra 17 til 19 år, og da, det kunne ikke vi da gøre, siden vi var en alle tre klubber. Og da skiftede jeg hele hollen, som ja, det var brugbart godt i og kaliber. Um, nogen skiftede til Kjæ, nogen til Vordinge og så fik jeg et tilbud om at gå til en klub som heter Kjelsøs, som har sit senere hold i and division, um, og da gik jeg dit mest for at kunne tænke og spille senere fodbold, på da deres reservehold, som spillede jeg i division under og mest også for at spille anden division da, på A-holdet. Og det gik jo ganske hurtigt, så jeg spillede anden division fra jeg var 17 år til jeg var 20, og jeg skiftede i Sarsborg. Så um, fra Sarsborg gik det uh, et år hvor jeg var skadet. og så gik det ganske hurtigt um, en der videre til uh, til Gent, som var det et total Har du år. Altså, har du altid spillet midtstopper? Uh, som yngre så spilte jeg midtbane, men uh, når jeg blev lidt ældre, så blev jeg, blev jeg midtstopper. Men kan det være, at du valgte det her, tage, altså, hvordan, hvorfor du valgte at, at det var vigtigt at få seniorerfaring, end at spille i en større klub for eksempel? Det var lidt uh, um, egentlig. Var flere som skiftede da, til junior aldrig, så havde man lidt andre tilbud. Og jeg kunne blandt andet gå til a på det uh, ene holdet af de tre mindre klubberne. Um, men det var direkte til andivision och og det tænkte jeg at det, det ville jeg klare för for der var jeg kun 16 år stadigvæk. Så jeg tänkte jo at det bästa for mig var att gå til Sjælsås, som havde et juniorlag, og jeg kunne spille for reserveholdet i 3. division og håbe på at komme op på 2.divisionen altså et etter, etter en stund, og, men det gik jo ganske hurtigt, hvor jeg kom op på a -holdet. så det var lidt forskjellige tankegange, og vi blev spredt alle for sig, så det var lidt forskjellige gange. Ja. Jeg tænker bare for unge spillere, så er det meget tit det der med, at man vil gerne spille for den, tage det største mulige skridt, ikke? Altså, mm. i, så Tag nogle mindre skridt måske, øh, i stedet for at tage et stort til at starte med, det, det gavnede dig, eller hvad? Det gjorde det, helt klart. Uh, jeg tror ikke, jeg havde um, været her, hvis jeg havde gått uh, til løn, som heter det hedder, og gått til rette afholdet, som spillede 2. division, for det jeg tror ikke, jeg ikke havde gått lige godt. Hvad var det for en uh, fodboldopdragelse? Hvilke værdier var det, du fik med fra, fra din, uh, din uh, unge fodboldtid, hvis man kan sige det sådan? Nej, altid haft det at tage egentlig, men uh, jeg har bare egentlig kose med at spille med at spille Jeg spille fodbold. Elskede det. Uh, alle sommer som man stod altid på fodboldbanen og spillet på et hold som altid har været <laughs> som har vundet meget kan man sige op igenom selvom man ikke som har nu at man bliver presset til at træne eller presset til at at man skal blive bedste og alt sådan der har man fundet ud af sig selv. Bliver du af nogle ruder i den tid? Hvad du? Bliver du smedere nogle ruder? Ja. ja. Mm. <laughs> Vel, nej. Jeg tror ikke at mine forældre havde ligeviset ikke lige at jo det der eller noget af så der. Nu kan du selv betale, ikke sådan. <laughs> Hvad mm. på dine forældre hvor stor en rolle, har de spillet? i din? Øh at, at du er her, hvor du er i dag. De har selvfølgelig sultet en uh, kæmpe stor rolle. Uh, min far og min mor har altid der og støttet op og kørt til kamper og alt muligt. Og ja, de er jo vellykket i fodboldinteresser begge to selvfølgelig, uh, specielt pappa da. Så, Liverpool. De, ja, Liverpool. Og min far er mest Stoke-fan faktisk, mm. så Liverpool kommer fra en andel i familien mm. faktisk. Jeg er både Stoke og Liverpool-fan, må man jo sige. Men Stoke er, vokst, er lidt niche. Eh? Ja, når jeg har vokst op, så har Stoke været lidt lavere divisioner. Mm. Så det har været Liverpool, og så åk Stoke. Og så var, kom de op, og där blev det lidt resten af familien, mot min far og resten. Ja, det er ja, Min store søster også, er også meget fotballfan, så det er mange som følger med og som, som synes, det er kult. Og nu følger de Brøndby. Nå følger jeg veldig tæt Brønby. Hvordan, altså jeg ved, at der er noget med Brumby flag som altid kommer op, ikke? Kan du fortælle lidt? Ja, øh, ja, pappa er glad i man si, effekter og sånt, og han, øh, han har en del Brønby-effekter. Det er også min søster og min mor også, øh, og min jæse blandt andet. Ja, hele familien har det, <laughs> egentlig. Men øh, pappa har en tradition med, at hver gang det er kampdag, så er brønby flaggen. Ja. Der flagger det det i Oslo, sikkert det eneste brømmeflag i hele Oslo som frøger. <laughs> det er fantastisk. Ja. Hvordan, hvordan har det så været at være, altså, med Corona og alt sådan noget her og, og sådan lidt, Du har været lidt isoleret fra din familie i Danmark i lang tid efterhånden. Ikke? Ja, øh, samtidig så er jeg meget glad for, at jeg var her i Danmark under Corona og ikke i Belgien, som det kunne jo have været. Det var jo lidt nemmere at komme at hjem, men jeg var jo hjemme under corona i starten. Og så fik jeg dræt hjem om sommeren og sånt, og vet jeg vet ikke helt, om jeg havde fået det, eller om jeg var været i Belgien. Så helt klart, vældig glad for, at det var det. Så Jeg, jeg havde ikke så tungt, som jeg kunne have haft, jeg været anderledes. Hvis du skulle se tilbage på den tid i Belgien, fordi du nævnte det, så skiftede du til, til Salzburg, og så rør du videre til, til Gent i, i Belgien. Hvordan husker du tilbage på din tid der i Gent? Um, det var spännande spændende at komme ud uh, som ung og aldrig havde prøvet det før. Um, kom ud til en kæmpe stor klub uh, som havde en haug af spillere. blandt andet syv andre så det stod ikke mangel på konkurrencen um, Så fik jeg jo spille fast uh, fra et, et halvår ud i det, for jeg kom midt i sesongen. Så det var lidt om um, at spille sig ind den første halvåret. Og så fik jeg spillet fast for at sammensætte. Og så fik jeg en karantæne på to kamper. Og jeg så missade plassen og blev sat ude på benken. Og så følte man jo, at man burde få igen efter at have åtta otte, ti kamper eller noget sånt i strek. Og så blev det ikke sådan, og så til slut så blev det så mange nye signeringer og blev satt ud af laget endda mere og alt sånt. og da følte jeg at det var det var flere egentlig flere ting som gjorde at på tid at komme så videre mm. og det har jo hørt om at Bremby også var interessert og det var veldig spændende så ble det blev og så endte du her var, var der andre klubber der var ude efter dig ja det var flere klubber nogen nævne? andre danske klubber for uh, Nej, ingen andre danske klubber, som jeg vet om, men uh, nu i Tyrkiet og ja, lidt lidt forskellige. Hvorfor blev du så Brøndby? Altså, hvad var det, der tiltalte vi det her? Uh, først og så er det jo en kæmpe stor klub, og man har hørt, at uh, man har hørt om fansen, havde ikke vært på fodboldkamp her før, men at det måske er den bedste i Norden, og så har man oplevet, at det her jo, <laughs> etter man har kommet dit. Um, og så bo i Danmark og København også, ja. og så et kæmpe plus, så ja, alt var, uh, så til, at det var det bedste Og så har du fået dig en rigtig god ven her i, i Brøndby. altså jeg tænker, du er venner med dem alle sammen, men du har, du har et specielt forhold til, til Tobias Børgeid, er det ikke rigtigt? Jo, det samme jeg. Hvordan vil du beskrive jeres venskab? Nej, øh, vi er som øh, storebror og lillebror. Det skifter lidt, hvem som har storebror og lillebror, <laughs> gang, må jeg sige. Men det øh, er et kæmpegodt forhold. Uh, som, ja, deiligt at have en anden nordmenn her, og vi, vi koser os hver dag og spiser ofte middag sammen. Øh, efter træninger og ja, har det godt sammen. Det sjovt, du selv siger det med storebror, fordi vi har talt lidt med Tobias, inden vi skulle tale med dig Og han siger, øh, at Mentalt er du 13 år op i hovedet. Ja, det kan jeg godt uh, så, tænke, at han siger. han mener, at han er storebror i jeres forhold. Det skal jeg være helt ærlig, det skifter mig. Nogle gange må jeg være lidt uh, og lette på humøret til Tobias og alt sådan, og da kan jeg tage den barnslige rollen. Men andre, på andre punkter så er jeg også helt klart storebror, hvor han er helt... Uh, forførmset og ja, ikke helt det uh, stedet. Er det for nogle områder hvor han er? Ikke? Nej, lidt sådan med sådan, uh, uh, hvad skal man sige? Uh, han er jo ikke så god ved kommelser på ting og jeg er lidt uh, lidt mere som voksen saker, så er jeg den en stor Men jeg, jeg er helt enig med han, Jeg kan være jeg kan være lidt yngre i hodet, når det kommer til sådan barnslige ting og sådan sådan. Og så har ja. nogen sådan altså, fortalt dig også? Nå, hvis du skal til fest, Sigurd. Ja. For eksempel hvis, øh, hvis du skulle til mesterskabsfest, og du skulle tage noget at drikke med. Hvad vil du så tage med? Du? Jeg tror du, kan du kende han ja, ja, jeg tror jeg ved hvad han siger, men det er fejl. Det er Så du drikker ikke shaker? Nej, nej, nej. Åh, det er fejl. Okay, jeg har gjort det et par gange, men. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke tale om, at jeg gjør det, for da bliver han, nej, det ser mig ikke, det passer ikke. Er det ikke hvitvin, siger? Jeg. Mm, ingen siger. Mm -hmm, ingen siger. <laughs> Okay. Tobias. <laughs> vi, øh, vi skal lige se lidt frem mod, øh, mod den kommende sæson her, Sigurd, fordi mm. jeg har jo sagt farvel til nogle holdkammerater. Hvis ja. du kan fokusere. <laughs> <laughs> ja. Ja. Skal du have en shaker eller noget? Ja, måske ja. <laughs> kan du have et glas hvidvin? Ja, ja, ja. ja. <laughs> den kommende sæson her, jeg øh, har sagt farvel til nogle holdkammerater. I er ikke så mange midtstoppere lige pludselig. Ser du det her nu som som altså nu er det din chance nu skal du virkelig ind og, og spille fast? Ja, øh, jeg føler jo også at øh, som i år kampen at øh, jeg griber chancen når jeg får den og jeg er helt klart øh, klar for det nu. Øh, det er ikke så mange igen, som har mistet to, ekstremt og ja lidt de andre som også er der og da, man man tænker at øh, nu er man klar for det. Og om det bliver fire bak eller tre bak, så det får man se, Vi, jeg synes, vi spiller godt i, i, i begge formationer. Du føler dig komfortabel i begge? Ja, ja. Så var, um, hvor vigtig er den her preseason for dig personligt? Det er meget vigtigt. Jeg har næsten ikke haft noget ferie, håber jeg sig. Jeg har, har trænet godt i ferien, så jeg var klar for det. Og så, ja, jeg har haft en lille skade nu, men det skal gå fint skal komme så over ved. Der er kun to øk i DB, så det er godt hurtigt. Ja, og øh, udsigterne til at skulle spille i det europæiske gruppespil med Brøndby. Hvordan? Mm -hmm. altså, det er vel den største gullerod, man kan, kan få foran sig, tænker jeg? Ja, virkelig. Det blev virkelig, virkelig sjovt. Ja, der er de to og så får man se, hvad det bliver. Men øh, det er jo enten Champions League eller Europa League. Som, der, det bliver utrolig stort. Og så glæder du dig til at øh og se fansene herude igen og på et eller andet tidspunkt inden så forfærdeligt længe, så er fuldt stadion. Ja, ja det blev dejligt. Ble, det, ble det var jo fantastisk at have tilbage de, de sidste kampen vi havde nå man og så også nå bliver det vel også helt fuldt fra august, er ikke det? Ja. Ja, det blev fantastisk, det bliver. Og udebanefans igen også. Interessant. Det blev dejligt at vinde i parken med udbanefænster. Det, det, det var lidt skuffende sidst, at vi måtte juble for dumme satene. Det havde været dejligt at blive kastet øl og blive bua på, eller når man også jubler foran Brynby fansen. Været... Og så gider du heller ikke sparken på stolpen næste gang, hvis der er egne fans med, så sparker du den i nettet, ikke? Næste gang skal den ind. Tak for okay. det. <laughs>